متى تتحول همزة الوصف إلى همزة، الوصف. همزة الوصف تنطق ولا تكتب، متى تتحول أنها لابد أن تكتب، إيه اللي يخليني لازم أكتب؟ رقم واحد إذا تحول الرقم إلى اسم من أسماء ينطق كثيرا منا نخطئ كثيرا منا على وزن المسؤولية أو كثيرا عشان ما نضايقش عليك فهي المفروض هو من الابتداء وعم الابتداء، فعلى اساس اغلب كثيرا من الاثنين يوم الاثنين بدون همزه، على اساس ان الاثنين واسم ما بتتكتبش بدون همزه، هو فعلا ما بتتكتبش بدون همزه لكن لما تحول الى اسم يوم الايام الاثنين لابد ان توصل الهمزه وتتكتب من تحت لان اصبح اسم علوي فكلمة الاثنين لازم تحتيه لعنس ده واحد رقم, رقم اثنين اذا تحول مصدر الرواي او الرماسي إلى اسم علم زي ايه مثلا لما نقول قصب او ابتسم ابتسم همزه امزل وابتسام الابتسام هو الضحك يعني اللي هو فتح الشفتين بدون صوت هذا الفرق اللي هو من الدحك. واحيانا يطلق النار دون ان يدخل ان يعني تبقى هيك مهبل الشفتين يعني حار ابتسام او زي البسم فابتسام هنا بدون همزه لكن اذا تحول الى اسم علم بنت اسمها ابتسام لابد ان توضع همزه. اعتصام لابد ان توضع الخمسه امتسال لو لو, لو كانت وصفه للحاله امتسال يعني انا بامتسل قريبك بدون همزه لكن امتسال واحده اسمها امتسال امتسال عبد الحافظ محمد لا لابد ان توضع الهمزه فدي ابن القسم الثالث القسم الثالث قسم غريب جدا وكثيرا ما نختفي اللي هو ايه اذا اه دخلت ياء النداء على اسم. رام فضل اتفضل اتفضل اسخن ما زنت عارف لا لا لا اتفضل اسخن لا والله كلامه اذا دخلت ياء النداء على اسم علم في حمزه او اسم بدون همزه وهو اسم بحق الله تمام فتنذف الفاء النداء وتوضح همزه قطع قطع على الله او لما ناد على يا أحمد الناس تبقى يا الوحدية يا ألف وأحمد لوحدها خطا تتحذف يا يعني النداء ويتكتب ياه يعني وألف عليها في. همزة وأهم كتب ده ألف النداء اه او يا والله ألف الله يبع همزة والله هنا تحولت همزة الوصل من الله إلى همزة ده. لأن الله قال معروفة تمام؟ آآ بدون همزة بدون همزة واصل و وال, وال... آآ ال ااا اه التاريخ قال التعريف اه ولا لا الله ها؟ ما هو الله مفردة يعني مستقلة بذاته يعني ليها وضع خاص اه فهي فيها اللي عل دي اداه التعريف لكن لو حذفت اداه التعريف ما ينفعش فلا فلابد تبقى متصله ببعضها لكن اي اسم ثاني يعني مثلا الكنبة اشيل اداه التعريف تبقى كنبي الترابيزه اشيل المنضده يعني او الترابيزه لا مش تعريف ده هو زي كنزيك ده اصل لا لا لا في اللغه في اللغه اصل دي حاجه ثانيه مش عايز ادخل معاك فيها لان دي متطوره من حاجه ثانيه في اللغه تعريف ده. اللغة تانيه بس لا يجوز فصلها لانها اصبحت جزء لازم متصل بالذات بس لو شلناها خير. هو معروف الله لو شلناها الالف واللام هتبقى المتبقي له له الاسماء الحسنى ما هي ولو شلنا الف ولام ولام هيبقى الهاء اللي هو تمام وهكذا لا ده لا, ده لا هي كلمه الله في التطور اللغوي جايه من اصله العرب عرفوها ازاي؟ جايه من كلمه آآ آآ حاجه اسمها المقة الايه؟ المقة المقة ايه؟ جاية جاي مع سيد سيدنا بن سيد, سيد. سيد اسمها؟ اللي هي إله مكة تطورت من إله مكة تمام؟ المكة وبعدين النقطه وبعدين آه لهم بعدين تحذر تقنية المنطقة في اللغة اللغة يعني مش هادئين دي جاي من المكاء يعني؟ جاي من كلمة المكاء اللي كان بيعملوه إله مكة دي هو الله الإسلامي مقصود بي الموجود في مكة وإله مكة وظهر في مكة والدعوة المحمدية ظهرت في مكة ثم انتشرت إلى فكانوا بيسموه إله مكة، والكعبة حتى خاصة بمكة، فكان في كعبات كثيرة، بس الكعبة الكبيرة اللي هي المقدسة كانت في مكة، واللي قدسوها العرب، وقدسوها وحطوا فيها الأصنام بتاعتهم كانت في مكة، كان في كعبات صغيرة كانت في أماكن ثانية كانوا حاطين فيها أصنام، وكانوا حاطين فيها أصنام صغيرة، لكن كلها إيه ما كانش لها الأهمية التاريخية زي يعني فرق الكعبة بس الكعبة فرق الواحد في ما هم كانوا يميلوا إلى فهي من أجتاعة منها الشكل ستة أول ها آه ها يعني دي ستة أول أربار وصدق وصدق فقال القصة فدي جاي من لكن هو إحنا في نور مش مال دي أنا بلدي لتاريخ أصلا ومش رأيه أنا مش رأيي معلومة جديدة وناس مجلوه تمام ودكتور سيد محمد الكند كتابه نقول نقول هنا الهمزه تتحول الى همز قطع في هذه المواضع الثلاث فقط لا تمام